ان کا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہوتے ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہوتے میرے آتا میرے آد <سؤال> میرے آپ کا مجھے رسوا <سؤال> <سؤال> نہیں ہونے دیتے ان کا منگ س